اینش مالکینه که ساکن بودن کلن از دنیا رفتن من خاطرم هست اون زلزله مهیب بود متاسفانه تعداد زیادی از هموطانانون اون, اون ما ادست حالا کسانی که ارس می میگرفتن از متوفا میرن مراجعه میکنن خب اون شهر رو دیدین از شما میپرسن آدرسی مثلا که بست تو من چشمی رفتم میدونم آدرس پستی نمیدونم در صورتی که اگر این آدرس ها رو بستر بلاکشنین باشه کسی دیگه نمیتونه کلیم کنه بیاد مود اینجا مال منه. و این اتفاق افتاد کلمه. بهم کلمه. خودی ارز دیجیتال ملی C B D C Central Bank Digital Currency. بانک مرکزی مرکزیه، بانک مرکزی دنیا به همه بانک های مرکزی گفته چه ارز بانک مرکزیی داشته؟ که ارز دیجیتال خودتون تولید کنید. تشکر دوست و برادر ترکیه. امسال ارز دیجیتالش تولید میکنه. اما این عرض دیجیتال حالا چه قه پشتش هست و چه کاربرد هایی داره یه م... ن روش وجود داره ما هدف کلاسمون این نیست ولی بهش میپردازیم در گام جلوتر اما بدونیم که در یکی از استان اه... کشور چین ارز اه... دیجیتالش رو پایلو رو اندازی کرده حتی مردم هزینه بگا... اه... چیزو، پمپ بنزین و بر اساس این بر اساس این سی بی دی سی خودشون ارز دیجیتال ملی خودشون پرداخت میکنه ببینید حالا میریم جلوتر بهش میپردازیم من زیاد باز نکنم بحث پاسپورت سلامت هست ببینید این دولت ها و بلاکچین نمونه هایی که ازش میتونیم استفاده کنیم مثلا امارات اومده تو اسناد دولتی و گذرنامه دیجیتال استفاده کرد تو حمل و نقل استفاده کرده جالبه براتون بگم که استونی یکی از کرای هسته های اصلی چین تو دنیاست. کلی پروژه تعریف کردن کلی کاره قشنگ دارن انجام میدن و خب این با ارزشه تو روسیه همینطور اطلاعات درمانی رو بردن چین و هند بعد از این فاجعه کرونا که متاسفانه ما خیلی از دوستان و بستگانمون رو توی این موضوع کرونا از دست دادیم و جای تعصف داره متاسفانه این اتفاق شاید شما دروبرتونم زیاد افتاده برای منم متاسفانه این اتفاق افتاد اومده دولت چین و دولت هند با همکاری همدیگه چیزی را به نام پاسپورت سلامت ترایی کرده و یه پروتکلی داره پیاده میکنه مثلا میگه این آدمی که پاسپورت سلامت براش تعریف شده این دوچار این نوع بیماری های افونی هست یا سابقه شو داشته اجازه ورود مثلا به یه رستوران رو بهش نده یا اجازه ورود به یه رستوران خاص رو بهش بده و در آینده یه واگن خاص رو برای این طراحی کنه ببینی این چیزا به صورت اپرا و دستی یکی توی مترو مثلا یه هابی مثل مترو توخونه شما اصلا نمی با سیل مردم میری تو واگن اگر اون زیر دست و پا له نشید حالا چجوری میخوان این کار رو تو کشوری مثل هند با اون همه جمعیت و کشوری مثل چین عملیاتی کنن واقعا شاهکاره و این رو بر بستر بلاکچین داره پیاده می‌کنه ببینید تغییراتی که میخوان توی دنیا بدن چجوری داره از بلاکچین استفاده می‌شه ما فقط یک کاربردش یاد گرفتیم اونا خرید ویتکوینه در صورت که پروژهای خیلی بزرگ و ملی در این خصوص وجود داره بلاکچین و صنعت مالی اولین کاری که میکنه واسطه را هضم میکنه واسطه کیه مؤسسه مالی اعتباری مؤسساتی که دارن خدمات مالی میدن بانک ها افزایش ارزش افزوده میکنه در زنجیره ارزش سرعت ارائه خدمات انجام میده الان یه سویفت الان دوستانی که حالا تو این گروه هستن من میدونم که بیزینس کارهای بیزینسی هم انجام میدن اون موقع که سویفت باز بود یه دونه حواله میخواستی بزنی برای هامبورگ چند روز زمان چند روز تقویمی. یعنی کاری به اضافه چون ما اونها شنبه شنبه تعطیلن ما پنجشنبه جمعه بس چهار بزش رفت دیگه چند روز میکشید دوستانی که تجربه داره ممنون میشن بفرمه که یک حواله سویفتی میزدی برای کسی دوری یه بانکی برای یه تاجری توی هنبورد چند روز سمان میبرده یا هر جای دنیا ده روز به هفت تا ده, ده روز تغییر تق... تقویمی دیگه آیه مهندس درست ارز کنم تقویمی این؟ بله یه روز تقویمی آیه باغری هم اگر تجربه هم که شما دارین ممنون میشم با دوستان کلاس شیر کنید تازه <تصفيق> تازه رو هوا هم بود واقعا چرا؟ چون شما این پولو میزدی به حساب بانک آملت بانک آملت میزد با سویت میخوند برای شبکه تازه میرفت فدرال رزروم و اون زده پولشویی رو چک میکرد و نمی‌دونه آنتی مان لاندرینگ رو اینا رو چک می‌کرد بعد میرفت تازه دست بانک مقصدت بعد از این هفتاده تا روزه تاجر مستقیم تو میگفت من پول گرفتم حالا این داستان اجازه دادن ترخیص کالا و این چیزا انجام میشد ببین چه زمانی می‌برده الان بیت کوین وقتی که رو شبکه منتقل میشه اینجوریه دقیقه طول میکشه کانفرم شدنش اتریوم کمتر از این ریپلی که امروز به این بدبختی انداختنش که حالا داستان داره این سیک، سیکیوری اکسچینج کامیتی کامیتی توی امریکا بحث نظارت بر اوراق مالی رو داره حالا خیلی قصتش طولانیه نمیخوام برسیم به اون اما ریپل ایکس که بلاکشینش ریپله کوینش ایکس آر پیه. ککنش اکس آر پیه. کار سویفتو رو انجام میده اما زیر یه دیره. تصور اینکه که ده روز زمان میبرده حالا شده یه دقیقه پوست بانک کرده حالا اینا ریختن سرش که به کوبنه جالبه براتون بگم که این کلیما که براش به وجود اومد اولین کاری که کد اومد رفت دفترش رو از امریکا بر لندن یه هدکوارتر هم زده توی ابوظبی. می‌دونی که بانک‌های عربی خیلی از تراکنش‌هاشون رو بردن روی این و امروز خبری که می‌خوندم جالبه بود که می‌گفت بانک مرکزی امریکا به بانک‌های کشورش اجازه داده تا بر اساس استیبل کوین‌ها که تو این کلاس هم بهش خواهیم پردا مثل دلار تته خیلی نگران این واجا اولین باره میشنوینا تو این کلاس می‌خوایم زیر روش کنیم اجازه بهشون داده که مبادلاتشون برمون اساسم انجام بدن انقریبه که این اتفاقات برای ریپل و توکن XRP خواهد افتاد و این احیا میشه تو بازار و سهم بزرگی رو میگیره ببینید یه چی مفهومی به نام نئوبانک داریم یا خدمتتون اصلا بانکداری نوین داریم که این نئوبانک ها اومدن چیکار کردن این این ای یه واژه یونانی بر وزن همون نیوه ولی از این استفاده کردن تر باشه یه سری بانک ها این تغییر و تحول رو زودتر فهمیدن مثل مثلا چی عرض شود که یو اس بینک اتقایی میکنم بی بی بی ای ای اچ اس و خیلی از این موارد که این براتون یاداش کردم اینا تحول توی ساختار مالی بانکی رو زودتر متوجه شدن نقل و انتقال دیگه اون داستان قبل نداره. اون خزینه ها حالا آیه جوادی پور یا باغری اگر خزینه مثلا 500000 دلار جابجایی را هم بفرمایید این زیر ممنون میشم میخوام مقایسه بکنم با شبکه مثلا بیت کوین یا شبکه XRP توکن XRP یا ETH اتر روی پلتفرم اتریوم اگر عددی تو ذهنتون هست که چقدر کارمز پرداخت میکردیم از اینجا برای 500000 دلار یه عددی رو بنویسیم که ما هم یه حسی گرفته باشیم. ببینید مفهومی به نام نئوبانک به وجود میاد. انگلستان تو حوزه بانکی یه کشور بسیار پیشرفته از اولین بانک‌ها رو تأسیس کرده، خیلی قدیمی چندین سال قبل، تقریبا چهار پنج سال قبل به این نقطه رسید که بانکداری با این فرمت تو دیواره. و نمی‌تونه این کار رو انجام بده. اومد رگولاتور قوانینی گذاشت گفت شما می‌تونی یه شرکت تأسیس کنی، خدمات بانکی بدی. این چیزی که الان ما توی ایران باهاش مسئله داریم و اومدن واسه پلتفرم به نام اوپن ای پی آی راه اندازی کردن حالا یه جایی میدن این سرویسا رو یه جایی نمیدن یه روز قطع میکنن یه روز وصل میکنن و خیلی قصه های این تیپی در نهایت ما هم این مسیر رو باید طی کنیم اونا زودتر ادوارشون افتاد اومدن بانک های بدون شعبه تاسیس کردن ما یه بانکی داریم به نام بانک قرض الحسنه رسالت در ایران که تمام شعبهش رو فکر تا اخر سال دیگه شعبه‌ای ندارهش همه رو رو, رو پلتفرم اینترنت بانک و موبایل بانکش و رو پیشخان مجازیش داره سرویس میده بقیه بانک ها هم میان سمت این دیگه شعبه معنایی ندارد این نسل آدم های دیجیتالی که مثلا الان اردر سنیشون بین 15 تا بیس بیس دو سال هست بیس و سال هست دیگه مفهومی به نام پول نقد نداره با این کرونا دیدی اصلا آدم چندشش میشه پول بده همه با کارت دارن پرداخت میکنن می‌ری هر جایی که خرید کنی میگه کارت بکش. پول نقد نمیگیره و این طبیعیه خود همون پول نقد عامل انتقال چقدر میکروب و ویروس و فلان بهمان بوده پس اینقدر سریع داره خارج میشه. فکر میکنم اصلا مشارکتی هم رو بیزینس اینان تأثیر, مح... تاثیر قاطعی بذاره در سطح دنیا نه فقط ایران و خب این بانک ها تأییس شد منضو و N26 منزوع انگلیسی N26 آلمانی اینها امروز داشتن آمار منزو رو نگاه میکردم 4 میلیون 800 هزار نفر توی دنیا دارن روی پلتفرم سرویس می گیرن چ به یه سری این دفاتر خدمات شهری هست چکو دارن به اونا میپرن خدمات پولیشون رو اونجوری انجام می بعدش رو اون روی پلتفرم. رسیده این چهار میلیون 800 هزار نفر تقریبا پنج ماه پیش که من یه گزارشی داشتم تهیه می در خصوص نوبانگاه اون این رو من از روز می کردم نگاه کردم دیدم اون موقع چهار میلیون ۳۰ هزار آخه خود رم داشت مشتری توی پلتفرم انتونین که در تمام دنیا هم کار میکنن یعنی ۳۰ هزار نفر مشتری توی این فازلی بهش اضافه شده با اینکه که فقط یه ساختمون عیتی داره. یک صدم مبلغ هزار دلار میشه چقدر هزار 500 دلار 5000 دلار دیگه درست میگم اگر اشتباه نکنم 5000 دلار در صورتی که الان آقای هزارم میشه اگه یکی میشه 500 دلار 500 دلار بابت کارمز هزار دلار برای جابجایی پول تون اون ده روزه میدادن حالا جالب براتون بگم که این اتفاق روی بیت کوین با هر اسکیلی 12 دلار تو اوج ترافیک شبکه بعضن با یه دلار زیر یه دلار و دو دلار جابجا کردن پس دیگه کارموز شکل خودش باید عوض کنه با این سبک دیگه جواب نمیده بحث بعدی ما بحث بلاک و اینترنت اشیاء ببینید ا دیگه الان اینترنت 5G هم که به لطف ایرانسل راه اندازی شده حالا بگذاریم از اینکه چه میتونه ساید افکتایی برای سلامت آدم ها داشته باشه و اینا یه این بحث جدائه اما خود این محتوا کمک میکنه به ما بحث ماشین های خودران خدماتی که میشه بر مبنای این 5G توی خ... ببینید اسمارت هوم چه جوریه الان مودمایی که اروا شبکه فیبر نوری دارن به این خونه ها میدن. پشتش سوکت هایی داره که امکان اسمارت کردن خونه وجود داره. میتونی پکیجتو وصل کنی، چراغا رو وصل بکنی، خیلی ماشین لباسشویی، یخچال و, و, و تلویزیون همه سیستم خونه رو به این وصل بکنی و با یه اپلیکیشن از بیرون هدایتش بکنی. شما دلیل نداره که 8 ساعت، 10 ساعت تو خونه تشریف نداریم این پکیج رو 6 درجه همینجوری بسوزه. میتونه کم بکنه بعد اضافه شه کشورهایی که انرژی توش معنی پیدا میکنه باید به این سمت برن و ما هم خواهیم رفت. خب این چه رفتی به بلاکچین داره ببینید اینترنت اشیا احتیاج به یه پراسس های خیلی بزرگی انجام میده و یه خدمات ویژهی انجام میده که به ما کمک میکنه از بستر بلاکچین استفاده کنیم. خاطرم از یه مقاله میخوندم در